Tööttäsikö toi mulle? Eihän mä tehnyt muuta kuin vaihdoin kaistaa. No, oisahan mun pitänyt käyttää vilkkua. Eihän muut osaa lukea mun ajatuksia. mä mäkään tiedä, minne muut on matkalla. Kyllä minunkin pitää vilkuttaa. Nyt luon tälle hyvän iskulauseen. Vilkku, vilkaisu ja varmistus. V, V, V. Tää menee ihan viralliksi. Luo uusi rutiini. Vilkku, vilkaisu ja varmistus. Liikenneturva.